Salutare! Sunt Adina Vaideanu. În episoadele trecute ți-am povestit despre scanarea Zaito utilizând softul Balance. Ai și văzut cum arată un raport generat de acest soft și ce fel de informații cuprinde. Azi vreau să încep să-ți povestesc despre softul Select. Am scris și un articol pe blogul nostru despre asta. Linkul îl găsești și în descrierea acestui video. Dacă Balance este destul de ușor de înțeles și ne oferă o scanare generală, de bază cum o numim noi, odată cu Select, lucrurile încep să devină cu adevărat interesante. Și iată de ce. În primul rând, softul Select face parte într-o serie de tehnologii clinice. Ce înseamnă acest lucru? Înseamnă că este un soft folosit în numeroase clinici din întreaga lume și o mulțime de medici îl utilizează ca metodă complementară ca să-i ajute să aibă un tablou cât mai complet asupra stării de sănătate a pacientului. În timp ce Balance scanează 198 biomarcări, Select ne permite scanarea peste 3300 de biomarker. De aceea este foarte important să știm ce anume ne dorim să aflăm. Scanarea tuturor acestor parametri nu ar fi tocmai recomandată într-o singură sesiune din două motive principale. În primul rând, ar dura foarte mult ca și timp, ca să-ți faci o idee câteva ore bune doar scanarea, adică timpul în care tu ai sta efectiv cu mâna pe acel dispozitiv și, doi, ar fi foarte costisitoare de ambele părți. În plus, softul nu a fost conceput pentru a fi utilizat în modul acesta, motiv pentru care există mai multe tipuri de biochestionare predefinite, precum și posibilitatea de personalizare a acestora. O altă diferență majoră între cele două softuri este modul în care se desfășoară scanarea propriu-zisă. În timp ce la Balance există o singură etapă, cu Select avem până la 15 etape diferite. Însă, despre ele și despre alte funcționalități ale softului Select în episoadele următoare. Îți doresc o săptămână fantastică, ai grijă de tine și de sănătatea ta!